מה שאני רוצה לעשות בסרטון הזה, זה לחשב מה קורה לסוג כלשהו של כלא, אולי כדור או אבן, אם נזרוק אותו ישר למעלה באוויר. כדי לעשות זה אני רוצה לסרטט מרחק ביחס לזמן. וישנם כמה דברים שאני רוצה לכם על זריקת האבן הזאת באוויר. לאבן תהיה מהירות התחלתית, VI, של 6 מטר לשנייה. 6 מטר לשנייה, ואני בחרתי במהירות ההתחלתית הזאת, כי זה יפשש לנו את המתמטיקה בהמשך. אתם תראו. אנחנו יודעים גם שהתאוצה קרוב לפני כדור הארץ, אנחנו יודעים מהו מה כוח המשיכה, נכון? ליד קרקע כדור הארץ, זה המסה של החפץ כפול התאוצה, אני ארשום זה, כוח המשיכה היא המסה של האובייקט כפול G קטן, המסה כפול G קטן, הגי הקטן הזה זה כוח המשיכה, הגרביטציה. קרוב לפני כדור הארץ. והג'י הזה זה 9.8 מטר לשנייה בריבוע. כעת אם נרצה את על כדור הארץ, פשוט ניקח את הכוח ונחלק במסה. משום שיש לנו את המשוואה הכללית. הכוח שווה למסה כפול תאוצה. אם אנחנו רוצים תאוצה, חלקו את שני אגפים במסה, כך שנקבל כוח חלקי מסה. טוב, אז נחלק את זה במסה. נחלק את שני אגפים במסה. באגף השמאלי נקבל את התאוצה. באגף השמאלי נקבל את התאוצה, ובצד הימני נקבל את ה-G' הקטן. הנה זה ה-G' הסיבה שעשיתי זה היא משום שכאשר מסתכלים על G, זה נובע מחוק הגרביטציה האוניברסלי. אפשר להסתכל על G eh, כמדידה של גודל שדה כוח המשליחה בקרוב לפני, eh, כוח המשיכה קרוב לפני כדור הארץ. זה עוזר לנו למצוא את הכוח eh, כאשר מכפילים מסה, כפול G, ואז משתמשים ב-F שווה MA, החוק השני, כדי לקבל שוב את G, שזה למעשה התאוצה. זה מעיץ אותנו לקראת מרכז כדור הארץ. הדבר השני שאני רוצה שיהיה ברור, כאשר מדברים על כוח המשיכה, באופן גדלי כוח המשיכה שווה ל-G גדולה. ה-G הג הגדולה ששונה הקטנה, כפול המנה של המסות של שני חפצים, חלקי המרחק בין שני החפצים בריבוע. אולי אתם אומרים, רגע, ברור שכוח המשיכה תלוי במרחק. לכן, אם נזרוק משהו באוויר, האם המרחק לא ישנה? ואתם תצדקו. זה נכון טכנית, אבל במציאות, כאשר אנחנו זורקים משהו למעלה באוויר, השינוי במרחק כל כך מזערי יחסית למרחק בין החפץ ומרכז כדור הארץ, שכדי לעשות את המתמטיקה הפשוטה, כאשר אנחנו קרובים לקרקע כדור הארץ, וזה כולל את כל האטמוספירה שלנו, אנחנו נניח כוח קבוע. זכרו שג'י קטן שם, הג'י הקטנה זה כל העברים האלה ביחד. אם אנחנו מניחים שמסה מספר אחת, M1 זה המסה של כדור הארץ, נכון? זה המסה של כדור הארץ, זה OBJ1, ו זה הרדיוס של כדור הארץ, המרחק ממרכז כדור הארץ, זה R. המרחק שלנו מכדור הארץ, אז אתם תצדקו במחשבה שזה משתנה מעט. כוח המשליכה משתנה מעט, אבל בעבור זריקת דברים בתוך האטמוספירה שלנו, נוכל להניח שזה כוח קבוע. ואם נחשב את זה, זה 9.8 מטר לשנייה בריבוע, 9.8 מטר לשנייה בריבוע, ואני הגלתי את זה כאן לעשירית הקרובה ביותר. אני רוצה שיהיה ברור שאלו כמויות ויקטוריות, כאשר אנחנו זרוקים באוויר, מוסכמה היא שאם משהו למעלה, זה חיובי. ויהיה שזו זה של mata זה ארוך שלילי. כח נוהוגו. לחשפת שנדמצה בֵּן נפילה חופשית כוח משיחה יאיצו תולמתה. כמו אמר קורח משיחה הוא כלב mata. אджי קטן יא can. ויהיבוצים לתת לזה כיבון אז זה יש שלילי. אджי שבר לתשנ הקדושה מונר מינוס תשנ הקדושה מונר מיותר לשנייה בריבוע. יש לנו את התאוצה, עקב כוח هي כמו שאמרנו, מינוס 9.8 מטר לשנייה בריבוע, כי זה כלפי מטה. כעת אני רוצה לסרטט את המרחק יחסית לזמן. נחשוב איך נוכל לנסח נוסחה. להפיק נוסחה כזאת שאם את הזמן כמשתנה, נקבל את המרחק. נוכל להניח את העברים האלה. למעשה אני רוצה לסרטט את ההתקה לאורך זמן, כי זה יהיה יותר מעניין. אנחנו יודעים שההתקה, כן, ההעתקה זה אותו דבר כמו המהירות הממוצעת כפול השינוי בזמן. נחשוב זה פה, ו-average כפול Delta T. יש לנו משהו במונחים של זמן, מרחק ומהירות ממוצעת, אבל לא במונחים של מהירות התחלתית ותאוצה. אנחנו יודעים שהמהירות ממוצעת זה כמו אה, המהירות ההתחלתית ועוד המהירות הסופית חלקי 2. נכון? זו המהירות הממוצעת. אם נניח שיש תאוצה קבועה, נוכל לחשב את V-Average בצורה זאת בהנחה שהתאוצה קבועה. שוב, כאשר, אה, כאשר אנחנו מתעסקים עם חפצים לא רחוקים ממרכז כדור הארץ, נוכל להניח הנחה כזו. בהנחה שיש לנו תאוצה קבועה. אנחנו לא יודעים מהי המהירות הסופית. נכון? זה עוד לא נתול לנו, לכן אנחנו צריכים לחשוב על זה. נוכל לבטא את המהירות הסופית שלנו במונחים של המהירות ההתחלתית וזמן. אנחנו רק מתעסקים בחלק הזה, המהירות הממוצעת. זה מה שאנחנו מתמקדים בו עכשיו. נוכל לשכתב את הביטוי כמהירות התחלתית ועוד משהו חלקי 2. ומהי המהירות הסופית? ובכן המהירות הסופית תהיה המהירות ההתחלתית ועוד התאוצה כפול השינוי בזמן. נכון? ועוד התאוצה כפול השינוי בזמן. אז אם נתחיל בעשרה מטר לשנייה ונעיץ במטר אחד לשנייה בריבוע, אז אחרי שנייה אחת נהיה מטר אחד יותר מהירים בכל שנייה. אז זו המהירות הסופית שלנו. נוודא שכל אלה הן כמויות ויקטוריות, לכיוון יש משמעות. כל אלה הן כמויות ויקטוריות. אני מקווה שאתם מיד מבינים שאלו כמויות ויקטוריות שיש לכיוון משמעות. נראה נוכל לפשט את זה. שני העברים האלה, וזכרו שאנחנו רק מתעסקים עם המהירות הממוצעת, אז שני העברים האלה, אם השלבים אותם זה נהיה 2 כפול המהירות ההתחלתית, 2 כפול המהירות ההתחלתית שלנו, ואז נחלק את זה ב-2, ועוד כל העסק הזה פה, חלקי 2 הזה, זו התאוצה שלנו כפול לשינוי בזמן, חלקי 2. כל זה זה דוח אחרת לרשום מהירות ממוצעת. <סיב> הסיבה שעשינו את זה היא שלא נתונה לנו המהירות הסופית, אך כן נתונה לנו התאוצה, ואנחנו נשתמש בשינוי בזמן כמשתנה לא תלוי. אנחנו עדיין צריכים להכפיל זה בשינוי בזמן, הירוק הזה. כן? אז להכפיל כל זה כפול לשינוי בזמן, הירוק. כל זה ישווה לשינוי במיקום, התקה. זו, התקה בואו, נראה, נוכל להכפיל את בזמן כפול כל זה, למעשה שני, שני S מצטמצמים. נמשיך ונקבל את זה. נמשיך כאן. Uh, נקבל שההעתקה שווה ההעתקה שלנו שווה לילה מהירות ההתחלתית מהירות ההתחלתית VI כפול השינוי בזמן כן שניה, נעשה את זה אולי בצבע המתאים, בירוק לפעמים בכיתות ובספרי פיזיקה רשמים זמן קנה, אבל זה באמת השינוי בזמן זה יותר מדויק השינוי בזמן זה מונח מדויק יותר, שינוי בזמן אז וואוד חצי שזה אותו דבר כמו לחלק בשתיים, 2 נחפור בחצי וואוד חצי כ full h תואצא, כ full ל תואצא, כ full יש לנו דלתה t, כ full דלתה t שינוי בזمان, כ שינוי בזمان. המשולש הזה זה דלתה, כן? שינוי ב. לכן זה שינוי בזمان, כ full שינוי בזמן, שזה שינוי בזמן בריבוע. בריבוע. אצל כמה מורים תראו זה רשום כ-d שווה ל כפול t ועוד חצי a כפול t בריבוע. זה אותו דבר בדיוק. פשוט משתמשים בדיק d מרחק עתקה ו-t במקום delta t. מה שחשוב להשתבינו בסרטון הזה, אה, שזה דבר מאוד פשוט להסיק. אולי אם הייתם בלחץ של זמן תרצו לשלוף זה החוצה, אה, אחר מה that חשוב שיתזכרו לעשות את זה גם כשאתם בני שלושים ארבעים או خمسم وכאשר אתם مهندسين واتم منصرين لجلو حركة على حال والان لكم سفر فيزيكا بالرئيزة ز بسيط هي اتكة بسيطة الشغل لمعروض الممتصات كفول الشنويب الزمن وهم انتخيم تورطة قوة ويفشل لاسيك ات كل الشعر كما شاهسين كان طبعا سنسيم بز لابام نمخرك ات كل خلق ازه نشير ات كان בסרטון הבא נשתמש בנוסחה שרק עכשיו הסקנו, נשתמש בזה למעשה כדי לסרטט התקה ביחס לזמן, כי זה מעניין כאשר נחשוב על מה קורה למהירות ותאוצה ככל שאנחנו מתקדמים בזמן.